Assalamualaikum Abdul Rashid, Coach Hatanah, hari ini kita nak check apakah itu branding Saya sekarang dalam proses untuk semak balik saya punya branding jadi saya membuat uh, some research uh, berkenaan dengan branding dan bagaimana branding ni um, bagaimana saya nak um, kata make sure that branding saya lebih uh, relatable ataupun Uh, relevan dengan social media dan audience saya okey jadi ini hanyalah sharing of course uh, caveat yang saya nak letak kat sini ialah saya bukan pakar branding cuma lebih kepada nak share apa yang saya dapati daripada uh, penyelidikan saya berkenaan dengan branding ni okay. apakah reason kita nak develop branding ni research memberitahu bahawa lebih 50 peratus ataupun lebih separuh daripada pelanggan dia mereka akan uh, apa mengutamakan branding ataupun ikon ataupun uh, penjual ataupun orang yang memberi servis yang mereka dah kenal kalau sekiranya mereka dah nampak uh, mereka dah tahu maka mereka more incline untuk membeli produk tersebut contohnya kalau kita mempunyai dua produk satunya example kalau kita nak beli kasut kita ada kasut satu adidas dengan satu kasut branding yang kita tak kenal walaupun kualiti yang sama kita akan lebih untuk beli uh, produk yang kita kenal kita ketahui kerana macam adidas kualitinya kita dah confirm dah walaupun harga dia maybe 15% ataupun 20% lebih mahal daripada produk yang kita tak kenal walaupun hakikatnya branding dia ataupun produk dia sama kualiti macam tu juga dengan saya sebagai seorang ejen hartanah saya nak memberi satu exposure kepada audiens saya bahawa saya orang yang boleh dipercayai orang yang boleh memberi impak kepada keputusan mereka, jadi walaupun ada saya mahir macam mana sekalipun dalam hartanah ni sekiranya orang tak kenal saya maka orang akan tidak inclined untuk mengambil saya sebagai wakil mereka dalam kejayaan hartanah, kalau ikut Grand Cardon, pakar sales training nombor satu dunia nombor satu dunia Beliau mengatakan uh, musuh uh, ataupun uh, kelemahan utama uh, dia cakap musuh lah enemy lah musuh sales person ialah obscurity ataupun obscurity ialah uh, orang tak kenal oh, itu adalah musuh pertama jadi untuk mengelakkan uh, orang tak kenal kita maka saya uh, ada banyak cara satu cara yang saya rasa lebih profesional lebih Um, kata uh, sedap uh, pada pendekatan sedap pendekatan untuk saya ialah meningkatkan branding saya, Okey? apakah itu branding ialah branding ialah persepsi pelanggan terhadap kita contohnya macam Adidas tadi persepsi pelanggan uh, terhadap Adidas ialah uh, dia satu produk yang dah lama produk yang uh, walaupun mahal tapi tahan lama ataupun uh, berkualiti jadi apakah persepsi pelanggan terhadap you, itu adalah branding dalam kata yang ringkas, untuk berjaya kita kena communicate branding kita secara konsisten dan secara melalui konsistensi dan komunikasi dan pengalaman, kalau sekiranya komunikasi kita mengatakan kita seorang yang profesional sentiasa menunjukkan kita ni seorang profesional tetapi katakan kalau ada orang menggunakan himat kita, dia dapati pengalaman beliau mendapati tidak konsisten dengan apa yang kita communicate maka branding kita gagal, so in order for branding kita berjaya, kita kena konsisten dengan komunikasi dan pengalaman customer, kalau kita kata kita profesional, maka pengalaman yang pelanggan kita hadapi juga menunjukkan kita ni seorang profesional. kalau dia tak jive maka dia tak berjaya kehadiran branding tu ada di mana mana saja. So di website, jaringan sosial, customer service, office, flyers, banner kita dan sebagainya jadi sebab tu kadang-kadang ada servis untuk branding ni contohnya template untuk logo dan sebagainya ada orang yang memang mahir dalam bahagian ni, jadi letak pada kita sama ada kita nak fikir sendiri ataupun kita nak appoint dia orang ni lah yang pasti branding ni mengambil masa yang lama. Okey, dia tidak uh, overnight. Kita tak cerita pasal bulan, kita cerita pasal tahun. Okey. Uh, kalau apa siapa yang ingat apa yang saya share last time, apa yang diberitahu oleh uh, apa tu uh, salah seorang seorang penceramah. Uh, ah pokok Uh, bembu ataupun buluh mengambil masa lima tahun untuk dia betul-betul uh, besar tapi empat tahun yang pertama ataupun empat uh, tahun setengah yang pertamanya ni grownya di dalam tanah jadi begitu juga dengan branding branding ambil masa lama kita kena buat foundation yang kuat sebelum uh, orang kenal kita jadi maybe uh, uh, kita ambil contoh lah macam apa tu uh, Datuk Sri Vida seorang branding yang terkenal kat Malaysia ni dia mengambil masa lama di uh, mengekalkan apa menguatkan asasnya bila dia dah set food bagus maka branding dia naik cepat mungkin sangat cepat dalam masa dua tahun saja dia dah semua orang kenal dia kan uh, jadi uh, basically apa yang kita nak cakap branding memerlukan masa yang lama dan kita perlu bertabah dan sabar dan terus menerus dengan kita punya usaha meningkatkan branding kita. So bagaimana? Berikut ada 11 point yang saya ambil daripada apa tu satu portal website branding dan saya nak sharekan. First up, pertama ialah kita nak kena tentukan target. Siapakah audience kita dan kita kena cipta message ataupun buat message kita um, berdasarkan kepada audiens tersebut. Kalau sekiranya audiens kita uh, local houses dan kita kena buat message berdasarkan local houses tu, apa yang Uh, audience uh, local houses tu minat. Dia first thing dia minat ialah harga, right? Jadi uh, kita kena message berkaitan dengan murah, uh, value uh, yang bagus dan sebagainya. Jadi kita kena kenal siapa audience kita. Jadi kat sini dia ada beritahu co schedule ni dia ada buat lima pecahan age, gender, location, income level dengan level education. Jadi kita kena tentukan apabila kita membuat satu message Uh, orang ni dalam kes yang ni uh, ada ada coach mengatakan kita kena letak satu orang yang uh, satu uh, portret orang dekat laptop kita ataupun komputer kita so that bila kita cipta cipta kita punya message berdasarkan kepada orang kat dalam portret tersebut adakah dia menepati uh, message mesej menepati orang yang kita nak sampaikan tu ataupun tidak jadi always ask Dekat sini kita tengok umur dia, dia female ke male ke, location dia kat mana, berapakah income level dia dan level education dia. Okey. Yang kedua ialah brand branding mission statement. Apakah yang kita passionate? Contohnya macam Nike to bring inspiration and innovation to every athlete in the world. Jadi maksudnya dia nak membawa inspirasi dan inovasi. Jadi sebab tu dia sentiasa berubah-ruba supaya semua atlet merasakan perubahan setiap produk yang dia beli kalau ada ada baru produk yang baru maka produk tu dia lebih bagus daripada produk yang sebelah sebelum tu berdasarkan kepada inovasi yang terbaru jadi apa yang kita passionate apakah mission statement kita untuk branding ni jadi kita kena tahu sendiri yang ketiga kita kena semak pesaing kita tetapi kita jangan meniru ok uh, mana satu uh, orang yang sama apa tu menuju mempunyai audience yang sama dan mempunyai mesej yang sama jadi kita tengok kat mana create benchmarking then kita akan uh, semak kat mana uh, kedudukan kita dan macam mana kita nak jadi lebih baik ataupun sama baik dengan mereka. Yang keempat apakah kualiti utama serta ke kelebihan brand kita eh, uh, contohnya Apple dia punya branding bila orang tengok Apple je satu dia user friendly nombor dua dia reka bentuk dia mudah so uh, Apple pentingkan kedua-dua aspek tersebut jadi bila orang nak user friendly orang walaupun Android ni lebih user friendly example orang akan ambil Apple sebab dia kata uh, uh, Apple tu lebih user friendly walaupun sebenarnya sama and kadang-kadang ada ketikanya Android lebih user friendly daripada Apple tapi sebab pengalaman serta communicationnya konsisten dengan orang yang menggunanya maka selalunya orang yang dah guna Apple amat susah untuk dia nak tukar pergi ke Android dan sebagainya kan dan begitu juga dengan Android apa yang orang suka dengan Android ialah customization kan lagi satu dia punya app percuma app example jadi uh, bagi saya pula saya lebih suka uh, uh, Android kerana Android kalau saya beli satu app app tu akan saya tahu saya akan boleh guna walaupun saya tukar telefon and then lepas tu kalau sekiranya Android dah berubah dia punya version app yang saya beli lima tahun yang lepas masih lagi boleh digunakan okay that one ada kita nak check apakah kelebihan brand kita yang kelima tagline kita kita kena pastikan tagline kita kita guna kat mana-mana ini saya sedang buat research untuk saya punya branding so you guys juga kena buat okay yang keenam pula ialah suara brand kita apakah yang uh, apa satu voice yang apa tu menunjukkan kita punya brand adakah dia profesional, akrab cepat ikhlas contohnya takafu ikhlas dia punya suara dia lah saya ikhlas anda bagaimana jadi ikhlas tu adalah apa yang dia pegang saya apa yang uh, suara brand saya jadi saya kena tentukan ok you juga kena tentukan you punya your your voice brand voice okey pastikan pelanggan jelas dengan branding kita kena make sure kalau kita kata kita profesional kita kena make sure gunakan yang suara yang kita dah tentukan tadi dan kita akan publish sentiasa konsisten sebarkan message branding kita pastikan branding kita konsisten dengan setiap masa kalau kita kata kita profesional at any at any time dia kena profesional okey integrate dalam diri kita maksudnya branding ni menyelah walaupun okay. kita tak betul ke orang lain kata kalau, kalau kita rasa kita profesional jadi bila kita branding kita profesional bila kita berinteraksi dengan orang orang semua akan merasakan kita ni seorang yang profesional jadi walaupun kita tak beritahu oh my branding is professional semua orang tahu dia profesional dan yang kesepuluh kita kena yakin dan ikhlas dengan branding kita kita check dulu adakah kita ikhlas dengan branding kita adakah kita yakin jangan kita ubah-ubah kejap hari ini tahun ni kita buat satu branding message yang satu kemudian kita ubah dan ubah dan ubah Aa, yang ini kelemahan saya jadi saya nak perbaiki kita kena sentiasa apa tu maintain dengan satu brand kalau kalau brand apa tu uh, voice brand kita satu kita dah pilih dan kita maintain sebab kalau tidak menyebabkan kita punya customer confused uh, dan apa tu uh, is not good for us okay. yang kesebelah pula adalah kita adalah juara untuk branding kita not orang lain jadi kita kena pastikan kita ni uh, apa tu terselah ha, branding yang kita nak bawa ni terselah dalam diri kita dan dia seperti message bergerak untuk tim-tim kita juga you have to cakap dengan dia this is our brand you kena tunjukkan kepada orang yang tanpa memberitahu orang people kenal you as such kalau kita kata professional dan people kenal kita sebagai seorang yang professional ataupun friendly ataupun ikhlas ataupun cepat dan sebagainya okay itu adalah kesimpulan yang uh, saya nak share hari ini so uh, adakah you setuju ataupun you ada rasakan ada yang saya uh, miss out kalau boleh tolong uh, letak di komen di bawah insyaallah saya akan reply terima kasih kerana sudi mendengar kita jumpa di lain kali